Många frågar mig hur många sådana här sit-ups som jag gör nu måste man göra för att motsvara en byline-behandling och det, det går liksom inte ens att räkna för så många sammandragningar som du får på en byline-behandling är så oerhört många fler än det här. Men i och med att du ligger ner i byline-behandlingen med de här elektroderna så har du inte samma belastning. Här belastar jag musklerna själv och det gör att det blir mer ansträngande på ett annat sätt. Men båda träningarna är väldigt bra för kroppen. För Det handlar om att också använda sin belastning när man tränar sin kropps. Belasta med sin kropp när man tränar, för det är viktigt för muskler, men även för senor och leder och så vidare.